بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں کیسے ملک آپ لوگ کے ساتھ سروگی انجینئرنگ ڈیزائن انفارمیشن پلیٹ فارم سے تو آج ہم بات کریں گے اپنے موبائل کے اندر ہم کیسے کون سی ایپ یوز کریں جس کے اندر ہم اپنا واٹس ایپ کا پلان یا میل کے ذریعے جو پلان آتے ہیں تو ہم اس کو کیسے اوپن کر سکتے ہیں اس کے اوپر کیسے ہم اپنا کام کر سکتے ہیں اس کی ریڈنگز وغیرہ کو ہم کیسے اس کا ڈسٹینس وغیرہ لگا ہیں اس کے کواڈینیٹس وغیرہ ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں تو ایک بہت یوزفل ہمارے پاس ادھر ایپ موجود ہے کہ اس کے اوپر ہم ادھر سے بات کریں گے جس کے ذریعے آپ اپنے आ, सारे उसके पर डिस्टेंस वगैरह लगा सकते हैं आप अपने उसमें आई डी कोर्डनीट्स वगैरह के जो कॉर्डिनेट्स वगैरह मालूम करना चाहते हैं वो आप मालूम कर सकते हैं तो बहुत ही यूज़फुल ये हमारे पास ऐप आएगी तो आप इस ऐप का इस्तेमाल करते हुए अपना छोटा मोटा काम साइड के ऊपर जो भी चीज़ आपको रिकॉयरमेंट है उसके ऊपर आप इसको कर सकते हैं آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر یہ ڈرائنگ ہے فاسٹ ویو کے نام سے جو سوٹ ویئر ہے یہ ادھر موبائل کے اندر انسٹال ہو جاتا ہے اس کا پورا کمپلیٹ پروسیس میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس کو ادھر سے کلک کر کے اوپن کریں گے یہ آپ کے اندر اس کے اندر ایک ڈیفالٹ جو ڈرائنگز ہے اس کا ویو ادھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ادھر ڈرائنگ اس کی اوپن ہو جائے گی اسی طریقے سے کے پاس ڈرائنگز گی, کے, کے, اندر, کے میل کے اس کو آپ کرنا چاہتے ہیں کے ذریعے, بغیرہ, آ, کے ذریعے, آپ کے پاس آتی ہے, آپ کا ویو سائڈ کے اوپر جو بھی کام کریں گے وہ بہت آسانی کے ساتھ اس کے اندر اوپن ہو جاتی ہے اس کے اندر نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے دس دیسی ٹولس وغیرہ اس کے سارے ہیں کے بھی اس کے اندر ہیں سارے اس کے آفسٹس وغیرہ اور آئی ڈی کی کمانڈس وغیرہ سارے ٹولس اس کے اندر ادھر موجود ہیں آپ اس کے اوپر بہت آسانی کے ساتھ اپنا چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہیں آپ اس کو نیٹس وغیرہ کو معلوم کر سکتے ہیں اس کے کلرز وغیرہ چینج کر سکتے ہیں اس کو امپورٹ یعنی کہ جو کام ہے وہ آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کے اندر انجام دے سکتے ہیں تو بہت ہی یوزفل یہ ہمارے سافٹ ویئر ہے ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے آپ اس کو اس کے اندر آپ کو چھوٹی موٹی ڈرائنگ بنانا چاہتے ہیں ادھر پلس والے نشان کے اوپر آ جائیں اور جیسے نیو والے اپشن کو آپ نے اوپر نظر آ رہا ہے آپ کو کلک کر کے یہ آپ کے پاس نیو ونڈو اوپن ہو جائے گی جس طرح آٹوکیٹ کے اوپر ہوتی ہے نیچے ہمارے ٹول آ رہے ہیں پولی لین لائنز ٹیکس وغیرہ سارے یہ اسمارٹ ماؤس اس کا چھوٹا آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اس طریقے سے اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو انسٹال کرنے کے بعد ادھر سے اس کو ان چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے کوئی بھی لائن وغیرہ لگانی ہے کوئی اپنا بلڈنگ پلان کوئی بھی پلان وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بہت کے ساتھ بنا سکتے ہیں آپ نیچے کلک کے لائن کی کمانڈ لے لیں اور ادھر سے آپ جب کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس پہلے نمبر کے اوپر ادھر سے وہ ڈسٹنس پوچھ لیے گا آپ سے آپ نے جو بھی آپ کی لائن کی لینتھ ہے گی وہ آپ نے جیسے انپٹ کر دینی ہے ہنڈریڈ میٹر ہے ساتھ اس کا اینگل ہے میں اینگل نائنٹی کا دیکھ کے ادھر سے انٹر کرتا ہوں یہ ہمارے پاس ادھر لائن یہ آپ دیکھا ہے کہ ادھر اسکرین کے اوپر یہ ہمارے پاس ادھر لائن ڈرا ہو گئی ہے اسی طریقے سے آپ اس کی مزید لائنز وغیرہ یا جو بھی پلان وغیرہ ہے جس ڈائریکشن کے اوپر لگانا چاہتے ہیں اس کے اوپر اس کو لگا سکتے ہیں نائنٹی اینگل بھی دے سکتے ہیں اور اس کا آپ وغیرہ بھی دے سکتے ہیں سکتے ہیں تو آپ جو جو سی بھی لائنز وغیرہ ادھر سے لگاتے جائیں گے وہ ساری ادھر بنتی جائیں گی تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہوئے گی تو آپ کا بہت کام چھوٹا موٹا کام جو ہوگا جو آپ موبائل کو اوپر کرنا چاہتے ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ اس ایپ کے اوپر کر سکتے ہیں اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گے, آپ کو سلیکٹ کر کے ادھر اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں موو کر, ہیں, کر ہیں. سے نظر آ ہوں گی آپ ادھر سے سارا اپنا پلان بلڈنگ کا پلان یا جو بھی آپ پلان وغیرہ بنانا چاہتے ہیں وہ سارا پلان ادھر سے بنا سکتے ہیں انڈو کر سکتے ہیں سیو کر سکتے ہیں ٹیکس وغیرہ کی کمانڈ لے سکتے ہیں اور یہ جو جو جو بھی چیزیں آپ اس کے اندر کرنا چاہتے ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ سرکل وغیرہ لگا ہے اسی طریقے سے کوئی ریکٹینگولر ہے کوئی چیز ہے سارا کچھ جس طرح کے اندر سارے پلانز وغیرہ بنتے ہیں سارا کچھ اس کے اندر بھی بہت آسانی کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں تو آپ اس کو ایپ کو استعمال کر لیں ادھر سے اور اس کو اپنے آئی ایس او ایپ سٹور سے یا آپ پلے سٹور سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فاسٹ ویو اس کا نام ہے اسی طریقے سے یہ اپنے سسٹم کے اندر اس کو کسی بھی جگہ کے اوپر آپ جو بھی ڈرائنگ بنائیں گے بنانے کے بعد اس کو آپ ادھر سے سیو کر سکتے ہیں تو یہ بہت یوزفل ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے پیڈ سافٹ ویئر ہے بیسکلی لیکن آپ اپنا کام کرنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی ڈرائنگس کا ویو وغیرہ دیکھنا ہے یا چھوٹا میٹ جو بھی کام کرنا ہے کر سکتے اسی طرح واٹس ایپ کے اوپر کوئی بھی ڈرائنگ کو آتی ہے یہ دیکھنا ہے کہ یہ میرے پاس واٹس ایپ کے اوپر رینگ آئی ہوئی ہے ادھر سے آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہ پورا پلان یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیوریج کا پلان ہے ہمارے پاس یہ پورا پلان ادھر سے اوپن ہو جائے گا سارا اس کے اندر آپ اس کو ویو موڈ کو اوپر ادھر سے جا کے اور ادھر سے اس کو اوکے کر دیں اور ادھر سے آپ اس کے اندر اس کی ڈائمنشنز وغیرہ سارا کچھ ادھر سے بہت آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں ایزیلی طریقے کے ساتھ آپ جیسے آئی ڈی کی کمانڈ لے کے اسے کوارڈنیٹرس وغیرہ بھی معلوم کر سکتے ہیں جیسے یہ یہ میں لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کارنرس کی ڈائمنشنز ہیں وہ شو ہو جائیں گی कोई भी पोर्शन के ऊपर जिसके ऊपर आप उसका بھی آئی ڈی کی کمانڈ کے ذریعے آپ کے پاس اس کے کوڈنیٹس وغیرہ بھی سارے آ جائیں گے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اوپر بہت آسانی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں جیسے جو بھی آپ یا اس کی جگہ کا کبھی اپ نے ایریا معلوم کرنا ہے ابھی اپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس پلاٹ ہے اپ ادھر سے جو جو سے پوائنٹس کو اپ سلیکٹ کرتے جائیں گے اس کی باؤنڈری بنتی جائے کے ساتھ اور جو جو اس کا ایریا نیچے اپ کو ادھر نظر آتا جائے گا تو اپ اس طریقے سے اس کا اس کے اندر کام کرتے ہوئے اپنی ڈائمنشنز اپنا ایریا اور اپنے کوارڈینیٹس वगैरह आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं किसी जगह के ऊपर जब आप साइट के ऊपर जाते नहीं होता तो بہت آسانی کے ساتھ اس ایپ کو یوز کرتے ہوئے اپنے کوآڈینیٹس اپنے ایریا اور اپنی ڈائمینشنز وغیرہ جو ہیں وہ آپ بہت آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ ادھر نیچے آئی ڈی کی کمانڈ ہے آپ آئی ڈی کو آپ کلک کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے جس جی جس پوائنٹ اوپر آپ کلک کرتے جائیں گے نیچے اس کا پورا ایریا آپ کے پاس آتا جائے گا اس کے کوآڈینیٹس نرسنگ اور اسٹنگ کی ویلیو ساری آپ کے سامنے ادھر آتی جائیں گی تو آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے اسی طریقے سے اس کے کوآڈینیٹس وغیرہ کسی بھی پوائنٹس کے آپ معلوم کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ سمپل طریقے کے ساتھ آپ کو بعد ڈرائنگ واٹس ایپ کو پراتی ہے میل کو پراتی ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل کے اندر اس کو سیو کر لیں اور سے آپ جب اس فائل کو کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے اس کے اندر یہ جیسے ओपन हो जाएगी और जैसे आप अपना आई डी पॉइंट के ज़रिए और अपने डायमिशन्स या अपना एरिया या जो भी आप काम करना चाहते हैं बहुत आसानी के साथ इसे कर सकते हैं आप जर जिधर आई के कुमार लेके अपने माउस को इधर से लेके जाएंगे उस उस जगह को पर नीचे से कोआर्डिनेट्स आटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे तो मैं ये इंट्रोडक्शन था इस ऐप का आप समझ मैं, मैं समझता हूँ कि यह ऐप آپ کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ اس کام کو یوز کرنا چاہتے ہیں اور آج اپنے موبائل کے اندر کسی ایپ کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ آٹو کے علاوہ یہ فاسٹ کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ساری ہیں تو پیڈ آئٹمس لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو چھوٹے موٹے کامز وغیرہ ہیں آپ کی کے ٹینکس کے ویوز یہ وہ سارا کچھ آپ آسانی کے ساتھ اس ایپ کو یوز کرتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے اندر پورے ٹولز ہیں نیچے ہر قسم کی اس کے اندر ساری آپشنز ہیں کچھ اس کے اندر فری ٹولز ہیں کچھ اس کے اندر آپ کو پے ٹولز ملیں گے تو آپ یہ آپ کا کام چلانے کے لیے یہ ایک اچھا سافٹ ویئر ہے گا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا پلان اس کے اندر اوپن ہو جاتا ہے سارا سیم ٹو سیم جس طرح آٹو کے اندر ہم اپنی ورکنگس کرتے ہیں تو آپ اس طریقے سے اس کے اندر اپنا کام کر سکتے ہیں اپنے کوآڈنیٹس وغیرہ اپنے اس کے ویوز وغیرہ جس طریقے سے بھی آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اگر اپنے موبائل کے اندر اپنے آئی فون یا اینڈرائڈ دونوں کے اندر یہ چیز چلتی ہے آپ نے اپنے پلے اسٹور کے कराना है और जैसे आपने ड्राइंग और फास्ट व्यू आप इसको लिख के आप जैसे उसको सर्च कर लें سچ کرنے کے بعد وہ آپ کے پاس سامنے آپشن ادھر آ جائے گا آپ نے اگر میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا دیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاسٹ ویو آ گیا یہ سب سے اوپر یہ آپ کے پاس یہ آ جائے گا فاسٹ چیز سیکنڈ کے اوپر تو آپ اس کو کلک کر کے اس کا انٹروڈکشن دے سکتے ہیں یہ نو رجسٹریشن اس کے اندر ریکوائرڈ ہے اور اسی طریقے سے اس کا پورا یہ سسٹم آپ جیسے اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیز کی سہولت آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ اسی طریقے سے اس کو ایپ کو جیسے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو انسٹال کر لیں چھوٹی سی ایپ ہوتی ہے محلے نائنٹی یا ہنڈریڈ ایم بی کی یہ فائل ہوگی اور آپ کے سسٹم کے اندر یہ بہت آسانی کے ساتھ انسٹال ہو جائے گی آپ کے پاس موبائل کا کوئی بھی ورژن ہے آئی فون ہے یا انڈرائڈ ہے دونوں کے اندر یہ سیم ٹو سیم کام کرتی ہے تو اسی طریقے سے آپ اس کو انسٹال کر لیں گے تھوڑا سا یہ آپ کا ٹائم لگا لے گی موبائل کے ساتھ سے اور انسٹال ہونے کے بعد آپ اس کے اندر اپنا کام بہت آسانی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے تو اسی طریقے سے ایک دو ایپس اور بھی میرے پاس موجود ہیں وہ میں آپ کو کسی اور ویڈیوز کے اندر بتاؤں گا یعنی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایڈ والی فائل ہے آٹو کیڈ کی اس کے اندر تھوڑی سی رجسٹریشن میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے متعلق بھی میں کسی ویڈیو کے اندر کو بتاؤں گا تو آپ دونوں ایپس کو جیسے یوز کر سکتے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں ساری ایپ ہمارے پاس ادھر انسٹال ہو رہی ہے انسٹال ہونے کے بعد آپ اس کے اوپر آسانی کے ساتھ کام اپنا کر سکتے ہیں ऐप को इंस्टॉल होने के बाद आप अपने WhatsApp के ऊपर जोसी भी आपको पास ड्राइंग है ये जस्ट आपने जैसे क्लिक करना है ये आईफोन वाला वर्जन है आईफोन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह की ड्राइंग का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा ऊपर आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और जैसे अपने डी फास्ट व्यू کو آپ کے سلیکٹ کر لیں آپ کے آئی فون کے اندر بھی یہ اسی طریقے سے کام کرے گی جس طریقے سے آپ کے اینڈرائڈ کے اندر کام کرتی ہے اینڈرائڈ کے اندر ڈائریکٹ یہ اوپن ہو جائے گی آئی فون کے اندر آپ کو تھوڑا سا اس کو اوپن کر کے اور اس کے سافٹ ویئر کو سلیکٹ کرنا ہوئے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ